આ એક દોરી છે એ દોરે ઈજી છે એ બાંધવા માટે કોઈ વિદ્યાર્થી તોફાન કરતો હોય એને બાંધવા માટે બરાબર વિદ્યાર્થીઓ તોફાન તો કરતા ન હોય એને જાણવાની ઈચ્છા હોય તો આ દોરી છે જેને આપણે વાળી શકીએ બાંધી શકીએ બરાબર તો આ દોરી જે છે એનું પણ આપણે યાદ કરી શકીએ વન ટુ થ્રી અકળમ બકડમ અબડઅકડ 1 2 3 હવે એને હું હૂક મારું તો તમે જોઈ શકો છો કે દોરીમાંથી લાકડી બની એક ગામ પડ હવે આપણે એને 1 2 3 ચલાજા તો વાસી દોરી તો હા જે હે તમારો હૂક પૂ આભાર છે આવ હવે ઘણા બધા વિકર્ણના પ્રયોગ જોયા આ આપણે મેજીકનોનો એક પ્રયોગ જોઈ યાદું તો મારા હાથમાં એક રૂમાલ છે રૂમાલ ખાલી છે પાછળ આગળ પાછળ પણ ખાલી છે આગળ પણ ખાલી છે હવે એ રૂમાલ છે મારા હાથ પણ ખાલી છે એ રૂમાલને હું મુઠ્ઠી બનાવી અને રૂમાલ મુઠ્ઠીની ઉપર રાખું અને વચમાં ખાંચો પાડવું છું વચમાં बढ़ी आंगड़ी वे खाचो करे बराबर हम नीचे मुठी से वच में खाचो आ एक ना रूम लीला कलर ए रूम आ मुठ्ठी में जावा दी बढ़ी आंगड़ी वे अपने कर तो जरा सारो लगे हम हमें माथमा નીચે એક મુ છે મુઠ્ઠી ની વચ્ચે રૂમાલ છે રૂમાલમાં વચ્ચે ખાંચો છે અને ખાચાની અંદર હવે એને તો આ લીલો રૂમાલ અદ્રશ્ય થઈ ગયો આને કહેવાય મેજિક જય मित्रों अंधसद्धा एक सरस मज़ा प्रयोग जो हे एनाव आंधश्रद्धा प्रयोग है मार हाथ में तरह केड़ा है तरह केड़ा में कोईपण विद्यार्थी ने बोला कोईपण व्यक्ति ने बोला किए ये एक ले तो अत्य विद्यार्थी घेरा जर तो साहेब ने कहीं साहब ते आम कहो ये एक केड़ु आप लई अंदर एक कटको थी गए મેળામાં <tip> <tip> <tip> मंत्र वड़े मैं थे तो अंदर केटका थवाइए तो स्वाभाविकापा हो तो कटका चार खसे। तो अपने जो कि के आखा केड़ा की अंदर मंत्र वड़े कटका थिया से के नहीं कर अपने आने केड़ा ने छोड़ू खोल शू तो तेज सको के आ, उपलो आ, एक कटको जी है એ અલગ દેખાય છે તો આ એક ગટકો અલગ થઈ ગયો છે બરાબર માતાજીનો પ્રસાદ છે વિદ્યાર્થીને આપવાનો જે ખાશે એને સારા ટકા મળશે એમ કરીને વિદ્યાર્થીને પ્રસાદી માતાજીને આપી દેવાની અને આ બીજો ગટકો તમે જોઈ શકો છો કે આ બીજો ગટકો છે બરાબર એ પણ થઈ ગયો છે મંત્ર વડે बराबर हमें जरा केड़ा ने खोली तो तब जी सको के आ तीजो कटको तरह का अपने लगेरा था एक चौथो कटको जो है ये जाते बनवा बराबर एट्ले तर का हिसाब से आज केड़ा चार कट्टा मंत्र वे करे तो આ સાધુ બાવા અને તાંત્રિકો માણસોને લૂંટવા માટે આવા બધા મંત્રોનો ઉપયોગ કરી અને ખોટે ખોટા પૈસા લઈ લેતા હોય વાસ્તવમાં આ આપણે પણ કરી શકીએ બરાબર કેરો આખું ઓવારથી ઘણી રીતે એના કટકા થઈ શકે મેં હાવ ઇઝી રીતે કર્યું એક સોયને અંદર દાખલ કરી સોયને દાખલ કરીને અંદર ફેરવી નાખો એક કટકો થઈ ગયો બીજી જગ્યાએ સોય દાખલ કરવાની એને ફેરવી નાખવાનું અંદર બીજો કટકો થઈ ગયો ત્રીજી જગ્યાએ સોય દાખલ કરી અને ફેરવી નાખવાનું ત્રીજો કટકો થઈ ગયો કેળાની શાલનો ગુણધર્મ એવો છે કે સોય પાછું કાઢી નાખવામાં આવે પણ ત્યાં છે નાનો કાળું ટપકું થાય પણ શાલથી જે ગુરાઈ જાય એટલે ઉપરથી જોવામાં આવે તો કેળું આખું જ દેખાય હકીકતમાં અંદર તન કાપા સોય વડે થઈ શકાય જય